Все розбито, все заміновано було, ну, дуже емоційно. Сапер групи піротехнічних робіт Валентин Собчук спочатку повномасштабного вторгнення був в двох ротаціях на звільнених територіях. 12 квітня відбув на Чернігівщину. Розтяжки з гранат знімали у будинках, розповідає чоловік. Перший день це перед Паскою було. Почали зачищати будинки абсолютно всі.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 Вдаряється і вибухає. Якщо не вибухає, в них є порохові сповільнюючі самоліквідатори до двох хвилин. Якщо не спрацьовує, через дві хвилини, тобто, якщо він не зведений, то їх потрібно бити на місці, знищувати на місці. Перевозити їх не можна. Знайшли в Візумі на п'ятому поверсі в будинку протитанкову міну. Була вона в дитячій кімнаті. Вона була зведена. Була прикрита пакеткою. Ставиться МС-3, відкопується, ставиться отак, відкручується, все, вона взводиться. І, тобто, коли сапер підходить, навіть вручну її знімає, МС-3 вибухає і, в принципі, може завести ще протитанку. Чернівська область, авіабомба 500